بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شباب اليوم جبت لكم طريقه لتنظيف السلندر مالت الدراجه هذا السلندر ذات لاحظ اذا لا هسه من ادخل الدرنفيس راح ينطين هنا هذا مكان البستم اللي موجود جوه انت تسوي؟ دخل سكينه او درنفيس تاكت لا تدخله اكثر حتى ما ينضرب البستم اللي موجود جوه تنفخ كل زين من, من الكربون هاي نتيجه الاحتراق الغرفه الداخليه مالت البستم يصير احتراق وكربون هناك إيش تسوي؟ تنظف اضافة إلى هذا كاغجان تضربه، جان كل الزين، أرجع عليه مرة مرتين ثلاثه وبعدين هذا السبريه تبخ عليه من جوه. وبعد ما تكمل هذه حاول شغل الدراجة حتى يطلع الكربون الموجود موجود بغرفة الاحتراق لا تنسى الاشتراك في القناه تحياتي للجميع مع السلامه